રઈ ગય રઈ ગય ઓ કા રે कि पुदा दरा Yeah <laughs> ए म म म दुआस सबदा ए म म म मेरे कर जमावना रे गोडे गोडे ओडिया रे सोत उत्म बिपड़े बिपड़े बिपड़े बिपड़े ए ओडिया रे सोत પોડીયા પોડીયા મારી સુધાર હા મારી સુધાર હા મારી સુધાર હા મારી સુધાર ફીઠેલા વચનવા ચરો તર્યો છે આપના નોળ અમે પુરાન કર્યા છે જનાલે જનતબે ફીઠેલા વચન પાવુરા કર્યા છે આપના ડોળ ડોળ रा न रे तारा रे काढ मा काढ मा काढ रा न रे तारा रे काढ मा काढ मा काढ